Захист ЗАЕС конче необхідний, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Нагадаємо, він відвідав Запорізьку АЕС 29 березня. Там відбулася ротація членів постійної місії МАГАТЕ, яка працювала на станції із вересня 2022 року. Це мій сьомий візит в Україну і другий візит на ЗАЕС. Я зараз переконаний, як ніколи, що захист ЗАЕС конче необхідний. В мене була можливість оцінити ступінь пошкоджень обладнання після обстрілу 20 листопада. Я знаю, що після цього були проблеми, зокрема, був спричинений повторний блекаут. Запоріжжя можливо захистити. Я як представник МАГАТЕ та загалом МАГАТЕ продовжуватиме працювати над цим і далі. На думку голови науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства Костянтина Сімейка, місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС нині не виправдовує очікувань України. Очікування України це є повна вивід російських військ, одним із моментів це щоб зробити там генеральну конференцію МАГАТЕ і якби щоб Рада керуючих органів, такий є цей орган, теж МГТ, щоб вони змусили Росію дотриматися цих фундаментальних засад щодо ядерної та радіаційної безпеки, і щоб е, Росію обмежити їх вплив і примусити її виконати ті норми, які передбачені міжнародним.